الله دي Almighty. <سؤال> Oh, awesome. awesome. الله اكبر كبير والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله وبحمده عسيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كفر الكافرون ونسو عبدا وعز جندا محسبا